ත් ජාධක පක්ෂයක් නැවද මේ මේ භූමියෙන් ගොඩගන්නට අමාරුවුයි ය හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ ද තුන් සේදා හතා කරා කියලා අපි පස්සංයයි කියලා කකාදාවත් එහෙම දේශපාලනයක් මමනම් කරන්නේ නැහැ. මට සමගි ජන්න බලවේගේ මුත් කියලා නිකන් දුන්නේ නෑ. මමඒකට සටනක් කරන්න වනාා මගේ තැන මට දෙන්න කියලා මෙච්චර කැපකිරීමක් කරපු මටත් ඒ තැන දෙන්ඩ කියලා ඉල්ලීමක් කරලා පස්සං ගිහිල්ල ගත් තමයි මම මගෝටාසිට අසහිතයි. ඒ නිසා කවුරුත් මේ බලින් දුන්නේත් නැහැ. ඒ හින්දා මට ඔය කියන එකම පක්ෂයකින්වත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මම මේ ඉෂ්ට නොවුනා කියලා මං පුද්ගලිකව කායකව තමනాప මම කරන්නේ මගේ යුතුයකම. මම ඡන්දෙILLන්නේ නැහැ අතටම. නමුත් අද ගමේ බහැලා දේශපාලනේ කරන්න බෑ කියන කතාව නම් මම පිළිගන්නේ නැහැ. බෑ, ගමට එන්න බෑ කියලා කතා කියනවා. ඒ ඉනාවෙන්න ඕන තරමු. මොකද අපි ගම්වල අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපි කරලා තියෙනවා. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුවකින් උත්තරයක්වත් විසඳුමක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. පාට දෙකම උත්තරේ හම්බෙන්නේ නැහැ. විසඳුම් හම්බෙන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් කරන්න නැතුව තමයි මේ කතා කරන්නේ. සහෝදරයා සහෝදරයෙන්තර වචනයක් කියන්න තිබුණා නෑ. අන්තිමට උන් කල්සමත් පවා ගලවන්න උත්සාහ කරා. මගේ මගේ කල්සමත් ගලවන්න උත්සාහ කරා. ඒ ගෑනුව පිටලා. ඒ කියන්නේ ඒතකොට මම මොන තරම් එහෙම එහෙම හා ය මොන මොන හිතලා දැන බණ්ඩාර මැතිතුමා එහෙම අපි දැක්කා මාමට එහෙම හිතනවා ඉතින් එහෙම දැනනවා මාදි කල්සමත් අදලා කොහොම ආවරෙන් වැඩුවා ඉතින් මම ගියාර බෙල්ට් එක දාලා තියෙන්නේ කල්සම කරවන්න බැරුව නංගු මොනවරි මානසික ගැටක් තියෙනවා ඉතින් මොකද අපේ අනුරුම ආර්ථික සනායක අපි අනිත් සමන්සිකලි රුත්ති ප්‍රයෝජනා මට මතක් ඉදලා මේක අඳුම මාතෘක under හතකට මේක කල් යනවා මේ සභා කාලේ දීවිත කායිකන මේ යම් දෙයක් හටපත් ඉදෙනවා මොකද නැත්තම් මේගොල්ලෝ මේක දෙතිනේ රටේ පාලකයන් විසින් ගන්න තීන්දු తీ අපිට කිසිසේත්ම ಅನುමත කරන්න කොට්ටාසේ රැගෑ රසේ මේ පත්තිම් බොහෝමු ප්‍රමාණයක් අති ප්‍රමාණයක් අපි එක් එක්ක නාගේ උද්දා වූ මේ එක් එක්කයි ඉඳන් හැකියාම නෝ ඉතින් අපි ඒවා දීලා මිනිසුන්ට බොහොම සේවල් කරලා දෙනවා අහැබයි ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් බලන්න ඉන්නවා අපි ඡන්දෙත් tillන්නේ ඒක නිසා අපිට කියන්න දෙයක්ම දෙය මේ අපිට වැඩි හොඳ එක්කෙනෙක්පත් කරගන්න.පත් කරගන්නේ සංවර්ධනය කරගන්න කියන තමයි අපි යන තැන. ඒතකොටම අපේ අදයේ තීරණ. අපි මේ අපේ අපේ වෝජක ධනයේ ශ්‍රමයේ කාලය කැප කරලා අපි කරපු ඒවා දැන් ඊළඟපත් වෙන එක්කලා සම්සන්දනය කරගන්න මයින් මාත්‍ය කරා වගේ ඊට ඊට පහතම අපේ අගයේ තීරණ. මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදේ කොට ගන්නට මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අපේ ජනාධිපතිතුමාට සියලුම දේශපාලන මතෙම තත්තා දරන සියලු දනෛකරාශි කරගෙන විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ස්වාධින වෙලා ඉන්න විරුද්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම පක්ෂ එකතු කරගෙන මේ රට ආර්ථික වශයෙන් වැටලා ඉන්නේ මේ අගාධයෙන් ගොඩ ගන්න ගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේම මේ සියලුම දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා ග්‍රාම නිලධාරිතුමා ඇතුළු ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා එතනම මෙකෙක් කාලය දඩදිය ඇදපු කතිය ළමයි අපි ආදායවල දිහින් පිටියේවසදී අද මම නැක්නම් ආදායවල දිහින් පිටියේ එසත් ජාතික පක්ෂයෙන් දරගී අහින්ද කෙනෙක් නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂේටත් නහැ සධ පෙටත්න අපේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂේ සාමාධිකව හැංගිලා තමයි සන් දෙදන්න එළියට බහින්න්න පැසීමකට ඉන්නේ නෑ කොහේ අරි යන කොමක් යග කීවට එන්නේ නැහැ මමත් මගේ මහත්්‍යයක් තමා අද ඉදිරිියයට එ පොයි දතා තාව එක මධරමෙනක් කෙනවා යයි අපි කර දෙෙන ඒ වගේම මේ විදියට තරන්න අද එකජාතික පක්ෂි කෙනෙක් නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ අපි අයින් කරාද එතුමත් අද වෙන පක්ෂයකට ගිහිල්ලා එයත් පොහොට්ටුවට ගිහිල්ලා ඉන්න අද එයාටත් එහෙම නෝ එකජාතික පක්ෂයේ කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ. එයත් පොහොට්ටු ජනාධිපති කෙනෙක්. අපිට ඒ විදියට කතා කරනවා. මේකට කමක් නැහැ. කතා කරලා මට කවුරුත්ම කතා කරේ නැහැ මේ සර්ජාර්තික පක්සේට ඒ තුමිය මට කතා කරලා තමයි ආගේ රාම්‍යෝජන මට බාර දුන්නේ. අපේ ගරු සභාපතිතුමාත් මට කතා කරලා කිව්වා අක්කා එන්න ඔයා අවිත් එක්ක කියලා. මම ඒකට කැතහැ කෙරෙන්නේ නැහැ. අපේ වංශ තුමියට කතා කරපු එකට මම සිහිල්ලා නම් යෝජනාව එතුමියකින් මම බාර දුන්නා. ඒ වගේමද අලි ගේ ගොඩක් දුරට ගිහිල්ලා තියෙනවා ආඳා වල පිටියේ. දැන් අලි 10ක් 12ක් විතර ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් පෙරේද අද ඔය පෙරේද ඒ කුඹර ගොවි මහතිගු කුඹරා සම්පූර්ණයෙන්ම කාලයක ගොයන් ගහක්වත් නැතුව කාලා තියෙනවා. ඉතින් වනජීවී ගල්ලපු වැටේ ඉන්නේ මේ මිනිස්සු නිදාගෙන ඉන්න වෙද්දී මේ මිනිස්සු මහත්තුරු කතා කරලා කිව්වහම තමයි එන්නේ. ඒ එනකොට අලි නෑ පැත්තෙවත්. අලි අඩිය දෙකලා තමයි මේ මිනිස්සු අලි වෙඩි ගහන්නේ. අලි ගොයි ජනතාවට දෙන්නෙත් නෑ. නිකන් අඳ කුඹුරක්වත් වැඩ කරන්නේ නැති මිනිසුන්ර තමයි මාන ජීවිකාරියෝ මේ මේවා දෙන්නේ. අරි වෙන්නේ දෙන්නේ. ඒ මිනිස් එක්ක කොටට තියලා නුදා ගන්නවද දන්නේ නැහැ. මේ මෙන්නේ ගෝයන්තාවට දෙන්නේ ඒක ගැන සභාව ප්‍රතිමාගේ අවධානයේ විශේෂයෙන් යොමු කියලා මම අහලා ඒ වගේම ගරු සභාව সদস্যනි අපේ නම් ඉවරයි. මේ වාසියම අන් හිතන්නේ අපේ mantri durē obutumala hitiyan mama atagala mantri gome yat ivat karanne mantri durē me ape bhara adawala bhara godak mabalan vela thiyena. Eka obutumalaata puluwan vidihakata hadala denna kiyala ma obutumagein visensen illa sitinawa. E wagema gat sabhapathimawani mata ta ekak kiyannoni ape airport holata application ඒක දීලා නැති අයට හැකියකමින් දෙන්න කියලා මයිල්ලනවා එදා මම අපේ දක්ෂලා අංජි මේ තිස්ති උත්කවට පස්සේ කිව්වා තව කට්ටිය දීලා නැහැ කියලා මේ කට්ටියකින් මේ ලබාගෙන හැකියකමින් මේ ටික ලබා දෙන්න කියලා මයිල්ලමින් අපිට නැවතත් මේ මේ සභාව කරන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචනවල ප්‍රයත්නය කරනවා ඔබ විශේෂ දවසක් කියලා හිතනවා ද අවස්ථා තුනකම දී මේක වෙන්නේ නැති අපේ අවසාන ස්වභාව කියලා. ඉතින් අද නම් මට දැනෙනවා අවසානම ස්වභාව තමයි විශේෂයෙන් මට සහ අපේ නന്ദා මන්ත්‍රීතුමාට මන්ත්‍රීතුමිට අ වශයෙන්ම කිසියම් කලගාටුවක් නැහැ. මම බොහොම සතුටුයි. මගේ අ විදිහට අ කලාපේ මේ වසර පහ මගින් සිද්ධ වෙච්ච මගේ වගකීම සහ යුතුයකම මේ කලාපෙදි ඉස්තු උනා කියලා මම ඇත්තටම සතුටුසෙ වෙනවා. දේශපාලනය කියන්නේ ඇත්තටම රුධිරේ නොසැලෙන යුද්ධයක්. යුද්ධයක් කියන්නේ රුධිරේ සැලෙන දේශපාලනයක් කියලා මාඕ සේතුන් කියලා තියෙනවා. මම ඒක විශ්වාස කරනවා ඇත්තම තමයි කතාව. හේතුව සබහවට අපි 2018 මම පළවෙනියෙන්ම නාවුල සභාවේ අ ලිස්ට් එකෙන් ආපු මන්ජිවරියක් විදිහට මගේ රාජකාරිය අ ඉස්මුදුනේ තියාගෙන නාවුල කලපයේ ඉස්මුදුනේ තියාගෙන මේ පූජනීය තැනකට ආවා වගේ මට හිතුණා. ඇත්තටම මේ මේක පූජනීය තැනක් විදිහටම අපි පවත්වගෙන ගියා. අපි ಪಕ್ಷයේ මන්ත්‍රීවරු 17 දෙනා බොවෙන් සුභ දව වැඩ කරා සභාපතිතුමාගේ සහයෝගය ලැබුණා ප්‍රශ්න නොතිබුණා නෙවෙයි කෑ ගැස්ස කෑ නෙවෙයි රණ්ඩු නවුණා නෙවෙයි නමුත් අපි 17 දිනාම එක්කෙනෙක් වගේ තමයි අපි අවසානයේ નિયમિત තීඳු තීරණවල දෙලමුණි මම දන්නවා çබේ දේශී කරන්නට ඕන කෙනෙකුටම බාධක තියෙනවා අපි පොරොන්දු වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම සභාවක නියම යුතුකම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට දෙන්න. විශේෂයෙන් සභාවේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සේවය කරන්න අපි බැඳලා ඉන්නවා. ඒක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරා කියලා මට මානසිකව හිතල මම සතුටු පුළුවන් මම ඒක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරා කියන. හැබැයි රටේ ජනාධිපතිතුමාට ඒක තේරෙන්නේ නැති එක අරුමයක් නෙවෙයි. එතුමා හැමතිස්සෙම බලයට කෑදරකමට අපි කුඩා mantriworu pavala dunna avastha ona taram tiyena. Eka ithihasiya purawata me ithuma karapu deyak. Ithumage balaya ganna kohendhari heethruwela janadhipati sihine sabaya karagatta e wageema tamage henjaiyo dala kriyaadhari pradeshiya mantriworu HME. Mantriworu nte reeva kateethu karannath eduma thirane aran මේ අපරාධය කරේ වෙන දෙයකට නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම වැඩකාර වැඩ කරපු, වැඩ පෙන්නපු ගමේ ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරු නැත්තටම නැති කරේ එයාගේ තියෙන බල ලෝභීකමින්. එනිසා මේ 1317ම තමන්ගේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ වැඩ මිනිස්සු, වැඩ කරපු මන්ත්‍රීවරු එක්සත්ජාතික පක්ෂයේ ඔළුවේ තියාගෙන හිටපු මන්ත්‍රීවරු අද මේ විදිහට දාන්නේ තවත් එතුමාට කාලේ ගන්න ඕන එකමක් ඇති. ඉදිරියේදී ඉතින් අපි එදා නම කියන්න මට අවසර දෙන්න සෞඛ්‍ය మంత్రిතුමා යෝජනාවක් ගෙනාවා අපි මුදල් නොගෙන අපි වැඩ කරමු අපි ඒවට හා කිව්වා අදටත් ඉදිරියටත් අපි මේ දේවල් කැපකිරීමෙන් කරනවා 2018 19 වර්ෂයේ ඉඳලා මගේ දීමනාව මම මේ ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මම වියදම් මං ඉදිරියටත් ඒක කරනවා මේ මාසේ මං ගෙදර ගියා කියලා ලබන මාසේ මට නොදී ඉන්න බෑ ඒ දරුවංගේ අධ්‍යාපනයේ කරන්න බෑ මේ අපිව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයෙන් මේ කියලා කොහොම ජාරුවට මාධ්‍ය මාධ්‍ය කියන්නේ අපි මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන එක් එක්කනා ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුව මේ අය ගත්ත තීරණ තීරණ නිසා එහෙනම් කොහෙත්ම මම නම් කිසිම දුකක් නැහැ. බොහොම සතුටුයි. ඒ දේ අපිට කරපු නිසා මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් නැවත මේ මේ භූමියෙන් ගොඩ ගන්නට අමාරුයි. එයා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ 1317 එවද්ද කරා කියලා අපි පස්සෙන් යයි කියලා. කවදාවත් එහෙම දේශපාලනයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ මේ ඉන්න කලාපේ ඒ එක්ත් ජාතික පක්ෂයෙන් මන්ද්‍රීවරු විදිහට ඉල්ලන්ඩ දාලා ඉන්න සෙට්ට එකත් එකක පාර හ පපත්තිෙන් ඇනකුට මෙහ පපත්තිෙන් ඇන්ඩ බැරි කණ්ඩායමක් දාලාඉන්න. මට නම් පුද්ගලිකව ඒම නිස්සුත් එකගේ හිටගඩ බැරි නිසාමයි මට සමගි ජන බලවේගේ මුොත් කියලා නිකන් දුන්නේ නෑ. මම ඒකට සටනක් කරන්න වනාා මගේ තැන මට දෙන්න කියලා මෙච්චර කැපකිරීමක් කරපුූ මටත් ඒ තැන දෙන්ඩ කියලා ඉල්ලීමක් කරලා පස්සෙන් ගිහිල්ලත් තමයි මම. මග කොටසට අසහනයක් ඇති. එනිසා ඛවුරුත් මේ බලින් දුන්නේත් නැහැ. ඒ හින්දා මට ඔය කියන එකම පක්ෂයකින්වත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මම මේ ඉෂ්ට නොවුනා කියලා මං පුද්ගලිකව කා එක්කම තමනාවප නැහැ. මම කරන්නේ මගේ යුතුයකම. එනිසා අද එළියට ගියත් අද මේ මේ මොහොතෙත් මම සමහර විදිහට අවිල්ලද දන්නේත් නැහැ. සබහතුමන අවසර දුන්නට මට අද මේ ෂීට් එකේ නමුත් එහෙමයි කියලා දුකකුත් නැහැ. මොකද මට මා සාමාන්‍ය වක්කමක් තියෙනවා සමාජයේ මට්ටමකින් ජීවත් වෙන්න ඒ නිසා මේකෙන් ජීවත් වෙච්ච කාන්තාවක් නොවනකොට මම ඒ ගැන කිසිම සැලකීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට සභාපතිතුමනි සභාවේ මම මේ පසර පහ ඇතුළතද මම හිතනවා මගේ මන්චි দূරයේ යටදී ඉඳලා මම කිසිම අකට යුද්ධකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ විශේෂයෙන් මම පගාවක් කොමිෂන් එකක් බලාපොරොත්තුව කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ මම මම හිතන්නේ මම ඔබතුමාටත් එමදාම ඔබතුමත් කියනවා මට වඩා අවුරුදු පහතුළම කරන්තු තිබුණු යෝජනා සංවර්ධන වැඩ මම කරා ඇත්ත මම මේ කිසිම දෙයක් මම කරලා මම ඒ වගේන් අයුතු ප්‍රයෝජන අරගෙන නැහැ ඒ නිසා ඒ ගැනත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අදටත් මේ යෝජනා මම දාන්නේ මම නැතත් ඉදිරියේදී ඒවා ඔබතුමා යටතේ හෝ ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙයි කියන ලොබු විශ්වාසයක් හිතේ දරාගෙන මම හිතනවා මේ දේවල් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙයි කියලා ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ගිය ගැන මම මතක් කරන්න ඕනේ ගිය සභා ගැන ඇත්තට මම දේවල් කතා කරා නමුත් ඒක චෝදනාවකට ලක් කරා මේ අවස්ථාවේ මම ඒක daddy's lesser මොකද ඒ ගිය සභා වාරي අපි එකපක්ෂයක් විදිහට නෙවෙයි විශේෂයෙන් මම වැරද්දක් දුටු දැන මගේ පැක්ෂේ වුණත් මම කතා කරනවා ඒක වෙනමම කතාවක් නමුත් මේ සභා වාරයේදී කතා කරන්න සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් අපි 17 දිනාම හැමදාම සංවර්ධන යෝජනා කරා කවදාවත් ඔడిට් එකක් ආවෙ ඉතින් ඒ ඔడిට් එක ගැන ආවහම ඒක මේ සභාවටම කියලාක් ඒක ගැන කතා කරන්න මට අයිතියක් තියෙනවා මම මේ 17 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මේ මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව නියෝජනය කරනවා මම ලිස්ට් එකෙන් මගේ පාක්ෂිකයෝ විතරක් නෙවෙයි එතකොට මට අයිතියක් තියෙනවා ඒ ගැන කතා කරන්න ඔබ තුමාට තියෙනවා ඒ ගැන හොයලා බලන්න මේක තමයි මේක ඇතුලේ කතාව එතකොට පළවෙනියෙන් කරපු යෝජනාට ඔඩිටින් ක්වාරි එකක් ආවම කරලා තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයා इ कोे का खथताकर पिट आई है दिए नौ पक्षे पत्त किन दिएला मකद मी खाली जाता है मुक्ति पर मैंने හැම योෝजनाාවකට माකමතු ව මනිसाක් मम මේखට खැමती කියला මේ ගත්त किसी म नंदु तीරणने තියෙනवाद आवा औදු පहक्ति बම में आवा වरදුु පहा एक දवස කते श्वाद आएवा छयवालाद आते श्ई කියला මේ तැनक अद ठाक වෙला त्ता මොකද ආයවැයක් කියන්නේ සබහවේක මේ මේක ගන්න ලොකුම තීඳු තීරණය ආයවැය. එතන මේ ආයවැය 90 තමයි මේ අවුරුද්දම මේ කලාපෙ දුවන්නේ. මේ මේකට අපි පළවෙනිම මම පළවෙනි 2018 යකමේ تيුණා. ඒකද පක්ෂයේ ඉහළ නියෝජිතින් දුන්න තීඳු හැබැයි ඒ එදා නොදැන එදා ඒ ආව පළවෙනි අවස්ථාවේ නොදෙණයි ඒක કરી. ඒ ගැන දැනුවත්ව ඒ ගැන ඉගෙනගෙන ඒකයි ගත්ත ඒ කියන්නේ ලැජ්ජහ වෙනවා මම 2018 මම ඇයි අයවැය තාක මෙතුණිය කියේ මේ එළියේ ඉන්න අය මේකට දැන් එළියේ ඉන්නවා කණ්ඩායම් කීපයක් සභාපතිවරු වෙලා මේ සභාව මම කොල්ලකාපු මම බලාගෙන ඉන්න පිළිසක් එළියේ ඉන්නවා ඒ අයත් ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ වගේ මේක කරන්න පුළුවන්ද පාර්ලිමේන්තුවේ නීති රෙගුලාසි වෙනයි සභාවේ නීති රෙගුලාසි වෙනයි ඒකෝ අපිට මේ මොන මොන මොන මේ ආවත් මේ මේ සභ하වේ ඇවිල්ලා නීතිය මේන් තියන පොත විනාශ කරන්න අපිට බෑ. ඒ පොතට යටතේ අපි දාහත් දෙනා මේ එකනේ. මෙතනදී අපි පක්ෂපාත නැහැ. හා මොනද? හරි. එතකොට අපි ගන්න සභ하වේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ එකටම. ඉතින් ඒ මට ඒකේ අයිතියක් තියෙනවා මම කතා කරන්න. මොකද තව වෙන කම්මත් ඒකේ මුදල gekeල නැත්te ඒකේ යම්සි තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක කතා කරලා අපිට අයිතියක් තියෙනවා. අනිත් එක මේ ගුරුවරු කියලා}||න්නේ ගුරුවරු නෙවෙයි ගුරු හොරු. ඈ දමගේ අධ්‍යාපනයේ පා පාර කාරණේ. මගේ අයිතිය මම කතා කරන්නේ. මගේ අයිතිය මම කතා කරන්නේ. ඔය කියන ඔය කියන අය මම ප්‍රසිද්ධියම කියලා ගුරු හොරු. ගුරුවරු නම් මේ එන නව නවක දරුවෝ එක තුබරගෙන පැළි වලට මේක පදනමක් නැති පදනමක් නැති පක්ෂයක් මම මේ වෙලාවේ කියන මේක සහ මුලින්ම මේ නාඋලින් අපියතු ගාලා දාන්න ඕනේ නාඋලින් මතු ගාලා දාන්න නාඋල ඉන්න හැම දරුවෙකුගේම ඔළුවට සහෝදර මේ සහෝදරයා සහ සහෝදරිය මේ පක්ෂයේ එකට එකතු වෙලා ඉන්න එක බඩවැල් කඩාගෙන ආපු එකට ඉන්න බැරි ગાනි ඇඳුමක් ඇඳලා කියලා සහෝදරයා කියලා ලේ පාට බෑ මේ පක්ෂයේද එනිසා මේක නාඋලින් බෙහෙවෙන්න දෙන්න බෑ නාඋල මේවා විනාශ කරලා දාන්න ඒක ඒක ඒක මගේ මතය මොකද මම 88 89 ඇත්තම කියන්න ඕනේ මං ඕ ලෙවල් කරන කාලේ මේසයක් 았සේ අධ්‍යාපනයේ කරන්න අපිට අවස්ථාවුණා මගේ මහත්තයාගේ අප්පච්චි අවුරුදු 3ක් කලේ හැංගිලා හිටියා එතුමාට එළිය දෙන්න බැරුව ඒ හතර දෙනා කොදුම දුකක් විඳේ එවා මේ මගේ මම ආද්දකින් දැස් දෙකින් දබකදේවාක් තකින් මගේ ජීවිතේ ඒ නිසා මේ ඒ ඒ නිසාම ඒ පැක්ෂේට මම කොහෙත්ම කැමති ඒ පැක්ෂයෙන් වෙන අකටයුතුකම් ගැන මම නිතරම කතා කරා ඒ වගේම අත උදේ වෙච්ච සිද්ධිය අපෙන් අස්සන් අරගෙන ඒක අපෙන් වෙච්ච අත්වැරදීමක් ඒ එතුමලගේ ඒ තියෙන ක්‍රියාකලාප තමයි එළියට එන්නේ ඒ හැමදාම මේ ස්වභාවයේ ඉන්නක කොළ උඩ ගියා මිසක් බොරුවට කෑ ගහලා මාධ්‍ය show පෙන්වුවා ඔය මෙච්ච മന്ത്രിවරුන්ගේ මෙච්ච දෙයක් නැහැ කියන එක මම ප්‍රසිද්ධියේම කියනවා මම ඒක කියන්න බය නැහැ මොකද වැඩක් උනේම නැහැ කරපු හිටපු മന്ത്രിවරු වැඩක් උනේ නැහැ කියන මම පැහැදිලිව කියනවා මොකද කරපු කොන්ත්‍රාත්තුව පිට ගියා ඒක ගැන කියන්න මම ලැජ්ජයි මේ ස්වභාවය මොකද 17 දෙනාගෙන් එකෙකුුණට ඔරිජින් ක්වාර එකක් ආවිනේ එහෙනම් ඔය පිදල් කැස්ට්‍රෝලා රාහුල් කැස්ට්‍රෝලා චෙග්වෙරාලා කරපු සමාජවාදී ක්‍රමය මේ ඉන්න නාවුල මේ ඉන්න හෙන්චයයන්ටක් තියා ඔය කියන කිසි කෙනෙකුට කරන්න බෑ අර නගර සභාවට මේ නගරාධිපති দূරේට ඉල්ලලා කාන්තාවක් විලිලැජ්ජයි ඇදුන් ඉල්ලලා දිනවනවා ඉල්ලලා දින්දම කොටද මේ ලැජ්ජනිත කාන්තාවක් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ කියන්නේ මම කෙනෙකුගෙන් ඉල්ලලා දිනනවා කියලා මේ ಹಿගන්නුද මේ දේශපාලනය කරන්නෙන්නේ ಹಿගන්නොන්ටද අපි තැන දෙන්න හින්ගර රටක් ද අපිටම වාගන්න ඕනේ ඉල්ලලා අඳින දේශයක් ද අපි ගොඩනගන්න ඕනන්නේ. ඒක නෙවෙයි අපේ තියෙන දේවල් හැරි අපි තාවත් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් දේශයක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. කෙනෙකුගෙන් අරගන්න විශේෂයෙන් තියෙන පාරම්පරික දේපල, විශේෂයෙන් තියෙන පාරම්පරික ඉඩකඩම් අපි අනුද්යයට දෙන්න ඕනේද? පූජා කරන්න ඕනේද? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒවා ඒගොල්ලෝද අපි දෙන්න ඕනේ දේවල් ගොඩනගා ගන්න. මේ පරම්පරාවල් වල දේපල විනාශ කරලා ඉඩකඩම් ඒ නිසා මම තාදීම්ම විරුද්දයි මම මේ ඒ කරපු පළවෙනි කතාවෙන් මම ඇත්තටම පිළිකුලින් යුතුව හెలাদගිනව ඒ කියපුව කතාව ගැන ඒ වගේම ජන සභාපතිතුමනි අපි අවුරුදු 5ක් මේ සභාවේ ක්‍රියා කලාපය ගැන ඔබතුමා සතුටු මම mantriwariyaක් විදියට බඹ සතුටු වෙනවා අපි ගොඩක් වැඩ කරා කොන්ක්‍රීට් වැඩපලක් හදලා තියෙනවා ඊළඟට ප්‍රදේශීය ආදායම් මාර්ග උපයා ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා අපි නැතත් ඉදිරියේ දින කවුරු හරි මේ දේවල් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අපේ ලේකම්තුමියට ඒ ශක්තිය ලැබෙන්න ඕන කොහොම නමුත් කමිටුවකින් හරි මේ දේවල් ඉදිරියට කරන් දෙ ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් ඒ වගේම අපේ ඉදිරි කමිටුවලදී කාර්තා කමිටුවක් ගැන අවසාන මොහොත වෙනකන් කටයුතු කරා කිව්වා ඒ නිසා ඒක ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා මම නැතත් කමක් නෑ මම කමිටු සමාජිකාවක් විදිහට හරි ඉදිරියේදී ප්‍රදේශයේ දෙයකට මට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ දෙයට මගෙන් උපරිම සහයෝගය ලැබෙනවා ඔබතුමාට මම සතුටු වෙනවා ලංකාවේ දක්ෂතම දේශපාලන නියෝජනය නාඋල්ලට ගේන්න මට කඩිතු කරන්න පුළුවන් වුණා ඒ එදා මම කරපු ඒ කිරීම සභාව ආරම්භම කවදාවත් කට් කරලා නැහැ කිසිම දවසක සභාවාරයකින් පිට කතා නොකර ඉඳලා නැහැ සභාව ජනතාව වෙනුවෙන් මට කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා හැමදාම ඒ දුන්න අවස්ථාව ගැන ඔබතුමාගෙන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ඒ ලබා දුන්න අවස්ථාව ගැන ඒ වගේම මම කරන්න ඕනේ ගම මෙද පාර ඒක ඉක්මණින් සංවර්ධනය කරන්න මේ ඔබතුමා එක ගැන වැඩපිළිවෙලක් කියවද මොකද ඒ පාර ඊටමත් මරතෝඩුව අසීරු තත්යකේ මිනිස්සු ඉන්නේ කිසියම් පක්ෂයක් පාටක් නැහැ මොකද මම දේශපාලනය කරේ පක්ෂ පාට බලාගෙන නෙවෙයි මත ඇද නිදහසින් බොහොම හිතේ සැහැල්ලුව මෙතනින් පිට වෙන්න පුළුවන් නේ ඒ නිසා මොකද මේ මම ඔබතුමාට මතක් වෙද්දී මම දවසක් එකවසමකට ගිහාම ඒ අම්මා එදා දවසේ බොහොම අසීරුවෙන් ජීවත් වෙච්ච ජීවත් වෙලා වෙන දවසක් මම ඒක ඇවිල්ලා සභාවේතුමාට කිව්වා ඔබතුමා ඒ උදව් කරන්න කියලා මම පොඩි උදව්වක් කරලා එහෙම දේශපාලන හැඟීමක් තිබ්බනම් මම ඒකවත් කරන්නේ නැහැ. මට මොකද මට චන්දය බලාගෙන හැමදාම වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙන්නේ නිසා. ඒගෙන මම කිසිම කණගාටුවක් නැහැ. ඔබ මම විශ්වාස කරනවා මගේ අවුරුදු 5 තුනක මගේ යුතුයම මඟිෂ්ඨ කරා කියලා. මට mantrikaම දුන්න විශේෂයෙන් මම දේශපාලන ගෙනව රංජිත් අලුවහාරේ මෙතුමා මං ഇതുමා මේලා වේ ආදරෙන් මතක් කරනවා බඩමණ්ත්‍රීකව දුන්නේ රෝහිණි කවිරත්න මෙතිනිය ඒතුමියත් මම මේ වෙලාවේ ආදරෙන් මතක් කරනවා මම දන්නේ හිත දවස මොනවා කියලා උත්සාහ කරනවා දේශපාලනී එන්න ආපහු නැවත මේ සභාවේදී ඔබ තුමන්ලා මුණගැහෙන්න විශ්වාසයක් තියෙනවා හිතයට සියලු දිනාටම මේ සියලු ඔබ සියලු දිනාම සභාවේ ඉන්න ඕනේ එහෙම නැතුව මේ කාබාසියミアකාරින්ද මේ සබභාව යන්නට ඉඩ තියන්නපා කියන ඉලිමීටි කරමින් මතක් කරමින් මම මේ හදන්නේ. ඔබගේ මාකම්ංගලේ. දැන් නගින් සරප් එමා දින තෝරගෙන උතරයි. මන් සිතුම්ගේ වසර පහක් වෙනවා නේ. පුළුවන් කුරිය සේදී කරා මේ පහක් වෙනකින් පොන්ටි පොන්ජ කාර්නායිට් එකක් මතක් කරන්න කියලා හිතනවා කර සභාව තුමනේ විශේෂයෙන්ම අද යෝජනාවක් තමයි මම මේක කතා කරන්න කැමතියි හැගියාවක් තිබුණේ නැහැ අපේ පරණ සභාවේ උඩ ටට්ටුව අපි රැස්වීමේ ශාලාවක ඉදිරියයි දාගෙන ගිහින් නමුත් මම හිතනවා මේ නාවුල නගරේ දියුණුවක් එමින් කමින් ඇදී යන අදින තමානි අඩුවලා දිනා මම ඉතින් යෝජනාවක් විදියට කරනවා කරලා බලතුමනේ අ ඉතින් අපේ තියෙන හෝල් එක රැස්වීම් සාදාවකට විතරක් නෙවෙයි පුළුවන් නම් ක්ලාස් හෝල් එකක් විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු හිතුවහලක් වෙයි නගරේදී වුණොත් වගේම ජනතාව වෙත ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ලොකු දිනුමක් වෙයි මොකද අපි හවසට දකිනම දෙන පල්ලෙහා දැන් අලුතෙන් හැබැයි නගරයේ උඩ ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක උඩ තියෙනක පහ මාර හය වෙනකොට මිනිස්සු එක් නෑලේ දිනව බය ගන්න. ඇත්තට මේ වගේ තැනක ඒ කියන හරිය නිස්කලංක තැනක් සද්දබද්ද දෙන්නේ නැහ පාසෝල් යාකෙ අපි භාවිත කරමු යෝජනාවක් කරනවා. මේත් එක්කමක අපි පරික්කා කමිටිය හදනවාතුන අරංගල ගලනක් ගනේ ගලේ කට්ටිය එක්ක යන එක අපි අපි කලින් දවසේ සාකච්ඡා අපි සභාවේම කරන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් ලොකුක දේවල් කරන්න නැත්තරම මම මේ පේජ් එක හදාගෙන සීගිරිය පැත්තේ හොටල් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා නම් කොහම හරි වඩාන්නේ අපි ගමේ ගමේ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් කන්ද යන්න. ඇතර මම මේ ළඟදී ගියා කුරුණෑගල ඇක්සස් කරලා ගියලා මේ සංචාරක හෝටලයකට. ඒකේ කරන්නේ එන කට්ටිය ඔක්කොම මෙතන තියෙන ළඟ කන්ද නගිනවා. කන්ද මුදුනේදී කහට එකයි මංගල කඩිකයි තමයි දෙන්නේ. ඒ නඩේටම රුපියල් 3000 ගෙවන්න. හැබැයි මේ 3000 ගන්න මේ ගමේ කෙනින්ම ඒ වගේ දවස් වල ඒ වගේ කඳා පහක් හයක් යනවා නේද හැම දෛනිකෝ එකේ කඳ මේ ඒ කඳ නැති තරමේ කරනවා හෝටලින් ලොකු ගානක් ගන්න අපි බලහොරුත් පිටියේ උනේ නැහැ කියලා නම් මම කියනවා. මොකද රටේ වාතාවරණය එකක් අනිත් එක අපි කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම නීතිය අනුව. කොන්ක්‍රීට් කම්බියක් දාන්න ඕන කම්බි ටික මේ ගාන දනන්න ඕන එහෙම කියලා දැම්මම අත්‍තරම සභාවත් තුමනේ මේ විදිහට මේක රජයේ ස්ථානයක් hinda අපි එහෙම එතකොට අපිට සතන් කරන් දෙනවා මිලත් එක්ක. අනිත් සාමාන්‍ය කොන්ක්‍රීට් වැඩවල වල තියෙන රට කනුත් එක්ක අපේ මිල වැඩි වෙනවා මම. මොකද ඒ චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඉතින් මේකෙන් අපිට අසාධාරණයක් තමයි වෙලා තින්නේ අපේ ප්‍රමිතිය ගැන කියලා අපිට විගුණ ගන්න අමාරු. මිල තමයි දැන් මිනිස්සු කොච්චර වුණත් ගොඩක් අඩපණ වෙන්න හේතුව මම නම් හිතන්නේ ඒක තමයි කාරණේ කියලා. රටේ වෙච්ච සිමෙන්ති මිල වැඩිවීමක් එක ඒකෙදිත් අපිට ඕකේම tactics වලින් මූණ පාන්න වෙයි කියලා. මොකද ඇත්තටම නාවල මල්සාලාවක් තිබ්බ එක දැන් නෑ. නමුත් දැන් branch එකක් open කරලා තියෙනවා. අලුතින්. මෙන්නද මල්සාලාවේ මෙතන branch එකක් open කරලා තියෙනවා. අපිට 얘ලත් එක්ක fight ඒ හදන වල හදන දේවල් වල විගණන කරන එක අපිටත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකටත් එනවා. මේ මිල ගණන් ගණවන්න ඕනේ. යම් හේකින් අර අතන තියෙන මිලට වඩා වැඩිපුර ගන්නකට අපි දැන් හරි හොඳ දෙයක් හිතලා තියෙනවා අලු ගන්නට මිනිසුන් මේක දෙන්න ඕන කියන බලාපොරොතු අපි තියනවා නමුත් අර විදිහට අපි නීති ආණු කෝල යනකොට අපිට ඒ විදිහට දෙන්න පුළුවන් මේ දෙකනේ දෙයක් පොඩ්ඩක් ඔයලා බලමු කියලා මම යෝජනා කරනවා කරලා සභාවට මේත් එක්කම කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියනවා නම් යාලා ස්ථීර කරන්න ඕක කොන්ත්‍රාත් පදක මත හරි බඳව ගන්නත් අැතත පොඩි වැටුපක් දැන් ලබන්නේ කෙරුම දෙනා තවත් කවස්තාවක උත්සාහ කරමු කියලා මම යෝජනා කරනවා එළවී කීර කරන්නක කොන්සල් පදින් මත බඳව ගන්න. ඒත් එක්කම තව මතක් කරනවා මුංජිකාරණාවක් තියනවා. තවත් සක්‍රියව ළමයිත පොත් අපි මේ වෙලේ ඇත්තම ඉක්මන් කරමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේ දමෝපිය 25 වෙනිදා ගමන් ඇවිල්ලා ලබන මාර්තු යන්න ළමයි පොත් ටික තමයි ගන්න. කන්ද නැතත් මේ වෙලාවේ ළමයි ගන්න ඉතින් කොට්ටි කොහොමද ගෙදරට ගත්තයින් පස්සේ අපි කොට්ටි කක් දුන්නා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් ඉක්මනින් අර කොට්ටික බෙඳුම් කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒත් ඒකම ග්‍රාම සභාවටුමනේ මම ඡන්දෙILLන්නේ නැහැ ඇත්තටම. කරන්න බෑ කියන කතාව නම් මම පිළිගන්නේ නැහැ. බෑ, ගමට එන්න බෑ කියලා කතා කියනවා. ඊවනම් ඉතින් hina වෙන්න ඕන අපි ගම් අපිට කරන්න පුළුවන් අපි කරලා තියෙනවා. මොකද මේ සාරි සභාවකින් උත්තරයක්වත් විසඳුමක්වත් හම්බෙන්නේ පාට දෙකම උතරේ හම්බෙන්නෙත් නැහැ, දෙනුම් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේ නැතුව තමයි මේ කතා කරන්නේ උතරේයි විසඳුමයි. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇත්තටම පොඩි පාරක් හදලා දෙන්න, ලයිට් එක දාලා දෙන්න, කරන්න පුළුවන්නේ. අපිට ඇත්තටම ගෑස් අඩු කරන්නවත්, බදු අඩු කරන්නවත්, තෙල් අඩු කරන්නවත් බැහැ. ඉතින් මෙහෙලින් වෙන අඩුපාඩු ඒ අඩුපාඩු තමයි මිනිසුන්ව දැන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට අපිට කරන්න පුළුවන් දේයක් නෙවෙයි කියලා මිනිස්සු දන්නවා. ඒ හින්දා අපිට ඒہیں පස්නේකුත් නෑ මොකද මැයි නම වෙනදා ගේවල් ගෙන දීබ්බා අපේ മന്ത്രി කෙනෙක් නැති වුණා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ආවේ දේශපාලන එපා වීමක් නෙවේ. දේශපාලනේ පන්නරයක් කරපු ඒ ක්‍රියාවලින් අතරම දරුණුම කේදවාදයකට මෝහන දුන්න අපි. මේ දේශපාලනේ නතර කරන්න නම් නෑ. මොකද මම දේශපාලනේ වෙන ගැත්තේ ජනක බණ්ඩාර දෙන්නක නමුත් මාගේ. එයාලා මේ මාතලේ දේශපාලනේ කොඩි කාලේ ඉඳන් ඇත්තයි අහලා තියෙනවා කිසිසේත් හුල්මන්තු دماغෙන් එහෙම මොන ගොඩක් අත අහලා තියෙනවා මේකට මිනිනේ මෙහෙම තමයි දේපාලනේ කරේ. ඒක මාතෘ රැක්කෙ මිනිනේ මෙහිමයි කියලා. ඊයේ ඉඳන් දේපාලන නම් ඇත්තම නවත්තන්න අදහසක් නැහැ. ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැහැ කිව්වට දේපාලනේ නොකර ඉන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ග්‍රාම සභාවත් තුනේ මේ අතර පාදීස්සේ මම අදපාර කිටන් නැතුව සියලුම දිනා උදව් කරා මම ඉතින් මේ මහසභාවේදී මම ඒ සියලුම දිනාට මගේ දෞරුවනේ ස්තුතිය පුද කරනවා විශේෂයෙන්ම මාව දේශපාලන ගමනේ මෙච්චර දුර ගෙනාවට මගේ ආදරණීයා නායකයා අපි ජනක බණ්ඩාර දෙන්නකොට නැමුත්තුමාට ඒ වගේම පොම්පේ බණ්ඩාර දෙන්නකොට නැමුත්තුමාට වටිනවා මොකද සමහර විට අපි අදටින් යම් කිසි දේවල් තියෙන්නේ නමුත් මෙන්න මේකයි පුතාලෙන් කියල ආජේෂ්ඨ manty koru කියම් කිසි දේවා කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක ඇත්තම හිස් මුදුනේ පිළිගත්තා. ඉතින් ඒ ඉඳන් මම සියලුම mantri kumallaට ඒ වගේ mantri kumiyallaට පෞරණීය ස්තුතිය පුද අපේ මේ සභාවට වෙල්ලා අවුරුදු පහක් වෙනවා වාරික මතයි වාරික 60න් වාරික 60ම මම සහභාගි වෙලා තියෙනවා එකම දවසක්වත් මම නාවෙත් දනන වාරික 60ව මම සභාවපතුමනේ මම හිතන්නේ අබුතුමත් ඇවිල්ලා නැති එක දවසක් වෙන්න ලා නැතනේ මම ඒක අබුතුමා දන්නවා මම වාරික 60ම කියනවා අවුරුදු පහේම තිබුණු හැම සභාවකටම මම සහභාගි වෙලා ඒක මම උද තම සතුටින් අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. අ කරු සභාවතුමනි මේක අපේ අන්තිම සභා ද කියන එක මට සැකයක් තියෙනවා නැති වෙයි කියලා මගෙට තියෙනවා. කොහොම නමුත් මම මේ සභාවන අලුගොල්ල කොට්ටාසේ තොරපත් කරපෝ තොරපත් කරෝ යවෝ මගේ මේ පිටි ගමේ ජනතාවටත් අලුගොල්ල ගමේ ජනතාවටත් කබර ගහමනේ තියෙන කෞද්‍ය ජනතාවටත් අනлееන ජනතාවටත් මම නිිතස්තර ඉස්තුද කරලා තියෙනවා ජනතාවතාවක මට සම්දේ ලබා දීලා මම මෙතෙන්ට පෝරවපත් කරලා හෙබු සියලුම දෙනාට මෙවතත් මාගේ ගෞරවණීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවෙදී පුදකර සිටිනවා ඒත් කොහොම මම මේ ප්‍රාදේශ සභාවට ගන්න කියපුව වෙලාවේ මම දන්නවා මට වෙච්චේ අකට අපි මොකද කියන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී සභාවතුමාට මාගේ ස්තුතිය. මොකද මම මම මේ නාමජනන අතුරත් සභාවතුමා කරපු වෙහෙස, වැයම මම දන්නවා මම ගෙල නැහැ මේ ඉතිතරලා. අද මම විරාත කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාටත් මාගේ ගෞරවණීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම ලංකා ප්‍රජාතන පරමුණේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වක්ෂේ ස්වජනතා නිදහස් සංග්‍රහනේ විධිහිත අපේ දායකදේට අද මේවනක් වේද වේවන දක්වාම අපි කලාගෙන අවිල්ලා තියෙනවා කොහොමුණත් මේව මාව දේශපාලන මන්ත්‍රී කෙනෙක් වශයෙන් මන්ත්‍රී කෙනෙක් වශයෙන් පත් කරගන්න පත් වෙන්ඩ මූලික අණිතාලම ගමේ දැනගමතුමා වෙතින් ඉතින් දැනගමතුමාට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය සහ මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය දෙන මාතාවේදී පොදගර තිචන ඊළඟට සමාවෙන්න අතුරු මන්ත්‍රීතුමා නම කියවන්න කියන්න එන එක ඔයගල තරහක කියන නෙවෙයි මොතුමා මේ අවස්ථාවේ දෙක වෙලාවක කතා කරගෙන මම සහෝදරත්වයෙන් කතා කරන්නේ මේ මේ මගේ නෙවම් මේ ආවිද කිසිලක් නෙවෙයි අපිට මෙමේ බල යන්න පොළවේ අවිධින්න බැරි අපිට මොකද අපි හදපු පාරවල් තමයි අපි අපි හදපු ලයිට් යටින් අපි යන්නේ අපි හදපු සායන මැදයන් මාත්‍ර තමයි අපේ දරුවෝ ඒ වගේ ඒක ගිහලා තමයි අපි ඒවා ලබා ගන්නෙ. අපි අපි අපි තාප බට දෙකේ තමයි අපි යන්නේ. ඒ ගමේ සංවර්ධනේ කරලා තියෙන්නේ මේ මේ අපි මේ ශ්‍රී ලංකා පොළඳන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නීදාත්වක්ෂය එක්සජාතික පක්ෂය කියන එක මම අමත ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මේ මේ දෙකလုံး තමයි මේක කරලා තිබුණ නිසා තමයි අපි ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට යන්න බැහැ කියන්න ගමට එන්න දැන් බැහැ කියන්න එයිම කාර්යපත්වයේ කියන්න බැහැ මොකද අපි වැඩ කරලා තියෙනවා වැඩ කරලා තියෙන නිසායි අපිට මේ අපිට යන්න පරිකමත් නැහැ ඒ නිසා මේ මම ඊනවා ඉතින් අපේ ගමේ බහල යන්න අපි වරතක් කරලා නැහැ මම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තමයි ඒ සේවය කරේ 88 89 වසර වල ජනතා විමුක්ත ප්‍රරමුණ ජේඒපී ගේ අපේ කාලේ ජනතා විමුක්තරණ වුණ ජේඒපී ගේ අරමයි හැමතරම හඳුන්වන්නේ ඉතින් ජනතා විමුක්තරණ මොකද කියන්නේ ඒකම තමයි නමුත් ඒ කාලේ කරපු දේවල් මම නැවත කියන්න අවශ්‍ය නැහැපත් වලට මටා නමුත් ඒ අපි මුකුරා ගෙල්ල ගියාට අපිට බාල කටියක් ඉන්නවා අපේ ප්‍රියන්ත අමාත්‍යතුමාම මම හිතන්නේ ඒ ඔබ දිලවන්නේ නැතුව ඇති මේ මේ කාලේ රාජ්‍ය දේපල විනාශ කරලා පහදිලම රාජ්‍ය දේපල විනාශ කරනවා ජේ.පී කියන අය අපිට මන්තිතු මහම කිව්වට මම කුතුහිතයි මම ගන්න බව උතුමා තමයි මේ මේ ඇත්තදෝ ඇත්තද කියලා පස්සේ තේරුම් කතා කරලා සමාවට හෙට මම ඔයගොඩ වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒ ඇතිවු තත්ත්වයත් අදට තියෙන තත්යය ගැන කාලේ ඔපතුමාත් ඊට මට මොකද උතුමාණන් කියලා තියෙන්නේ මේක දැනෙනවා ඇති මේ මම කියනකොට මේවා කවුද මේවා කරේ කියලා. නෑ කෝච්චි ගිනිතිබ්බේ කවුද? බස් ගිනිතිබ්බේ කවුද? තේපැක් ටේ කවුද? සායන මධ්‍යස්ථාන ස්පීඨාල ගිනිතිබ්බේ කවුද? අඳුම ගානේ පාරේ පෙන්නලා යන්න තිබුණු ඩෙන්ටි එක බවා උදුරලා පුච්චලා නම් මේ කවුද? තමයි. ජේපී කාරෝ කියවට පොලිස් කාර්යාලා ආමි අපිටත් ඒ කාලේ ඉඳන්කොට ආමි කාර්යාලා කියවට නිකන් අර අපිට කාරෝ තමයි. එලේ කලෙ. ඉතින් ඒක නිසා එදා කොමාරි කාලයාගේ ආවමෙන් මේ දේවල් වලට මූණ දීලා Nissama <Sanye> Nissama <Sanye> ගත්ත ඒ ඒ දේවල් වලට නෙමෙයි තව එච්චි මේ වසර දෙකක අවසන් කරලා කරන්න පුළුවන් හැම රාජකාරියක්ම කරලා ගෙදරට ආවා. ගෙදරට අවිල්ල තේසපාලලේ කොමාරි කරන් මං ඒ සැට විහරත් කතාවම කියන්න වුණා. තේසපාලල කරනකොට ඒ අතරේ එදා මේ නෝවෙන්දරේ මේ 다වෙලා වෙච්ච සිදුවුණා මනත් මූණ දෙන්න වුණා. ඉතින් එතකොට ඒ ඒ මූණ දෙන්න සිදුවුණ සිදුවීමත් එක බලල කොට මම නම් එදාට හාරුණ නැහැ. මොකද මට නම් කෑමල් කියන එක අපි ඉතින් අවුරුදු 22ක්ම ගුටි තමයි කෑවේ. අපි උට වැඩියෙන් මම තුන් හතර පාරක් උහාලා තියෙනවා තාමත් කෑලි තවමත් මෙයාගේ අගේ තියෙනවා. ඉතින් නිසා ආය ද උටි ගන්න උනේ ඔයේ උටි ගන්න සම්පූර්ණම සහයෝගය ලබා දුන්නේ ඒ දෙක කරේ ඔය අන්තරයේ කියන කට්ටියත් එකතු කරගෙන ඔය JBP කියල එක මේ අවස්ථාවේදී මම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාලි තරෙම කියනවා ඒ කවුරුත් කියන දේවල් මම විශ්වාස මම දන්නවා ඒක එතන කවුම් කතා කරපු දේවල් මොකද සහෝදරයා සහෝදරියකින්තර වචනකට තිබුණ නැහැ අන්තිමට උන් කලසම පවා ගලවන්න උත්සාහ කරා. දැන් මගේ මගේ කලසමත් ගලවන්න උත්සාහ කරා. ඒ ගෑනුව විදිලා. ඒ කියන්නේ ඒකට මම මොනතරම් මොන මානසිකතාවයක්ද මම ඉන්නේ. ඒක නෝම් අපි දැක්කා මානසිකව තමයි එහෙම හිතනවා. ඉතින් එහෙම දන්නාම හරි කලසමත් ඇදලා කොහොම ආවරෙන් එදුවා. ඉතින් මමගේ අර බෙල්ට් එක දාලා තියෙද්දි මම කලසම අවසාන වශයෙන් වසර පහක මේ සබාව තුළ ගත කළ ඇත්තම අරුද්දක් අත්දැකීමක් අපි සමේ සමාජය වරණයෙන්තර ධර්මෙන් ඉඳලා තිනවා පිළිස් පාලනයේ කම්මියට ඇතුලේ තොර පිළිස් කරලා තිනවා ඉතින් මෙතන මෙතන ලැබාගත්තු දේ මේ අවුරු බයතුලත ලොකු දෙයක්ව ලබා ගත්තා ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා ඉතින් ඒ දැනුමත් එක්කම මේස් පාලනයේ කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ඇතර මොනව කියනවා අවසර වශයෙන් ගරු ප්‍රබබතුරේ මියන්තමන්තිතුමා එන අපේ යෝජනාවත් එක්ක මේ ආරංගල කල කියනකොට මට මොකද මම දන්නවා අර පැත්තෙන් එන්නත් මොකද අරංගල ගලට යන්න පුළුවන්. එතනින් අපේ අපේ මේල්පිටියේ ගමෙන් යන උද්‍යාවල් පාරෙන් ආවොත්පත් ඒ කියන්නේ වාහනයක් වුණා වාහනයක් යන්න පුළුවන් කිලෝමීටර භාගයක් තිරනකන් කිලෝමීටර භාගයක් වැඩකම වාහනයෙන් යන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා යන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ඔක්කොම රජය රක්ෂිතේ. නමුත් පාරක් උනත් කරන්න පුළුවන් මීටර 100ක් 200ක් ළඟට යන ගමන් පාරක් උනත් නිර්මාණය කරන්න රජය රක්ෂිතේ තියෙන්නේ. taxi de wahana ekak karanna yewa karadanna puluwan naththan rate awasithawe mata payin awitaka ena ona n eema dannath puluwan ethi ekata obotmaage avadane yemu karanne kiyana eka mabonaw tattwe me kiyanta mal tika maha uda udaya abu yojana athekka ekata ma kemathi ethi e awasthawa karanna එතන බලකොටා කියලා පාරක් අපේ නිර්මාණය කරා. ඉතින් මෙවක් තිබුණ පාරක්. අපි කොහොම හරි මුදායිති කාර්යම් වෙල්ලාගෙන සමාජයක ඉතින් ඊයේ තිබුණක් වුණා, මල වුණා. මල ගැක් වුණාට එතන අපි මගට පාර හදලා තියෙනවා. නමුත් එතන ඉඳලා යන්න පුළුවන් මතර මඟ, අර බොකු බට ටික නැතෝ එතනින්, එතන ඉඳහට වාහනයක් යන්න බෑ. ඉතින් ওই ගැන අද දිනේ කරලා තියෙනවා නම් මේල් කියන සුතාන බොමෙ තියෙන ගොඩාක් කිලෝමීටර් 3ක් ඉතින් මගේ වාහනේ තමයි මම මේ තරගයේ වෙන මොකක් කියන නෙවෙයි මං මේ වෙලකට මිනිත් පහලක් මගේ කැම්ප් එකේ දාලා ඒ කියන්නේ උසගල් යන එක කිලෝමීටر 3-4ක් යන්න වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා ඊයේ අපහතාවයටපත් උනා ඉතින් ඔපතුමා මේකට අවධානය යොමු කරලා මේ බඩ ටික මේ බඩ මං දන්න නැතනම් අපි ඉල්ලා තියෙන අඩි 6 බඩ 4ක් ඔව් අපි සභාවතුමා මතක නැටි වෙන්න බලුවා එකතු මම මේ අහසාවදී ඒයි බටටික ලබා දෙනවා නම් කොහම ක්ලින් කියල තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මොකද ඒක ඊයේ වෙච්චia කර තිබෙ නිසා අන්නත්තන් ගෙදරටම ගිහලා ගේන්න තිබුණා යන්න බැරි වුණා ඉතින් ඒක කරලා කියන ඉල්ලීම කරනවා ඒ නකට අවසාන වශයෙන් අන්තිම සභාවාරයේදී 하기 කියලා මම මුලිකුවා ඉතින් අපි මෙතන සමාර කවුරු නැති වේ දෙකන් තුනේ අතුරු ගිරියට කරන යාමට ශක්ති ධෛර්ය කියන ආත්‍රාපරමින් පානිය නන බව මත මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය ඔබේ චංගම දුරකථනයේට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නට වශයෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය අවස්ථාව උදා වෙනවා. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානේ subscribe button එකกดලා bell symbol එක ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණා කුමාර.